خب دوستان خوب و نازنین امیدوارم هر جای دنیا هستی دلی شاد مزی جوان و سالم داشته باشید دوستان امروز میخوام در مورد این جمله صحبت بکنم که آیا حکومت اسلامی ممکن هست یا نیست اسلامی یک کلمه یک صفته، یعنی شما به یک چیزی میتوانید صفت بدید مثل خوب، برد، زشت، زیبا و اون چیز رو شما صفت بهش میدید یعنی انسان ها به یک چیزی صفت می دن و اون صفت در ذات اون چیز وجود نداره مثلا شما یک انسان خوب وقتی تعریف خوب از یک نفر می کنید، این بر اساس سنجش های شخصی شما هست و ممکنه همون انسان در جامعه دیگه انسان بد باشه یعنی صفت رو انسان ها روی اشتام و این صفت ها تغییر پذیره در جاهای مختلف ولی اسلام به عنوان دین اگر صحبت بکنیم یک کسی رو مسلمان یا دارای دین اسلامی گفته میشه که به سه چیز اعتقاد داشته باشه توحید، معاد و نبوت یعنی یگانگی خدا، پیامبری پیغمبر ما و روز قیامت ایمان داشته باشه <تصفيق> بباشید این شخص باید جاندار باشه یعنی روح در بدنش وجود داشته باشه و باید عقل داشته باشه یعنی شما یک دیوانه را نمیتوانید موظف به اجرای موازین اسلامی بکنید یعنی اسلام اجباری در فرایض دینی برای هایی که عرل کانل ندارن یا کودکان نداری و همچنین باید نیت در این کار وجود داشته باشه یعنی برای عمل اسلامی باید نیت وجود داشته باشه مثلا شما اگر در یک صحرای قرار بگیرید و نماز بخواید چیزی در دسترستون نباشه که آبی بخورید یا غذایی بخورید اگر دو روز هم زنده بمانید اون دو روز رو به عنوان روزه یا یک فریضه اصنامی برای شما حساب نمیکنه، شما نیت روز گرفتن رو نداشتید نیت روزی گرفتن باید در شرایط وجود داشته باشه که امکانات خوراک وجود داشته باشه و شما با اراده شخصی خودتون اون عمل رو انجام بدید به این دلیل به سباب برسید ولی آیا حکومت می تواند اسلامی باشد یا نه حکومت یک ارگانیزاسیون هست یک سیستم هست یک یک چیزی مثل یک شرکت مثل یک جسم مثل کامپیوتر <تصفح> همون جوری که ببخشید کامپیوتر من اگر تا شب هم صدای قرآن رو پخش بکنه نمیتواند کامپیوتر اسلامی باشد نمیتواند مسلمان باشد همینطوری اگر یک ربات رو درست بکنیم که تا قیام قیامت فقط نماز بخواند هیچ تأثیری در روز قیامت بر سازنده اون ربات نخواهد داشت چون نیتی در اون ربات وجود نداره روحی در اون ربات وجود نداره و همونطوری که یک توتی اگر قرنال رو از حفظ بخونه سوابی نمیبره از این کار شما باید به دینتون ایمان داشته باشید این ایمان رو بر اساس دانش به دست باشید و ننکه از پدر به شما داشته رسیده باشه چون در قرآن به این کاملا سراحت داره که کسانی که پیغمبر بهشون ارشاد میکرد که بیاید مسلمان بشید به دلیل اینکه بر دین پدرانشون بودن و اسلام رو نگه فضیرفتند در قرآن بهشون اشاره شده و شما همچون بر دین پدرانشون هستید خب مسلمان زاده هستید مسلمان باید با اراده شخصی خودش اسلام رو بپذیره به همین دلیل ما حکومت اسلامی، اقتصاد اسلامی چمی دولت اسلامی بانک اسلامی همچی چیزی وجود نداره چه همونطور که مثل اینکه که یک چادر اسلامی چادر مسلمان اجسام، ارگان ها سازمان ها، احزاب چیزهایی که جاندار نیستن خارج از مسائل دینی اینها نه دین دارند نه ایدولوژیک شما حکومت کمونیستی هم دولت کمونیستی هم نمیتونید داشته باشید شما میتوانید اقتصاد کمونیستی رو یعنی بر اساس اون اقتصاد جامعه بذارید یک کمونیست و یک سیستم ساسیالیستی یک سیستم دولتی اقتصادی رو پیاده بکنید ولی حکومت شما صد درصد حکومت کمونیستی نیست، به اینکه حکومت یک ارگانیزاسیان و ارگانیزاسیان نه دین دارد و نه ایدولوژی شما یک سنگ کمونیست نمیتونید داشته باشید و به همین دلیل متاسفانه عدم درک بعضی از ما انسان ها نسبت به واقعیت های تشکیل یک حکومت حکومت رو با انسان های حاکم اشتباه گرفتن باعث میشه که این پسفند هایی که صفت یا ایدولوژی هست به یک چیزی ببندیم و متاسفانه اشتباه بزرگ ما در است که ما می خواهیم حکومت اسلامی پیاده بکنیم یا مدرسه اسلامی درست بکنیم مدرسه اسلامی وجود نداره مدرسه یا مدرسه است که جای درس دادن هست حالا می تواند درسی که مربوط به دین اسلام باشد بدن می تواند قوانین اجتماعی که در اون او وجود داره مثلا رو سری سر کردن یا جدایی دختر و پسر میتونی قوانین درش وجود داشته باشه باید ما مدرسه اسلامی نداریم درسته روش اسمی مدرسه اسلامی جمهوری اسلامی اینجوری میذاریم ولی واقعیت اینه که اینا فقط بازی با کلمات و متاسفانه وقتی که جامعه درکی درستی از دولت نداره و نمیداند که دولت وزیفه چیست متاسفانه این برداشته غلط به وجود میاد و این برداشته غلط باعث میشه که ما مسلمان ها متاسفانه بزرگترین ضربه رو از این موضوع خوردیم به این دلیل که ما فکر میکنیم که اگر یک مسلمان بخواد حکومتی رو درست بکنه و بر اساس آین اسلام بخواد درست بکنه به این میگن حکومت اسلامی نه مسلمان ها میتارن در حکومت باشن اکثریت یک جامعه وقتی مسلمان هست حتما حاکم هم مسلمان هست. ولی اینکه حکومت به عنوان یک سیستم به عنوان ارگانیزاسیون هر روز پنج فرض نمازش رو به روز ماه رو رمضان آن روزه بگیره و همچه چیزی ما حکومت اسلامی حکومت مسلمان نداریم و اینکه، تفاکر نسبت به حکومت اشتباه هست چون حکومت چند تا وظیفه بیشتر نداره ایجاد امنیت، ایجاد قوانینی که بتونه به صورت روان اقتصاد رو ببره جلو و قوانینی که بتونه به صورت روان و علمی بتونه آموزش پرورش رو داشته باشه بهداشت رو داشته باشه یعنی حکومت جمعی از قدرت هاست، بالانس قدرت هاست که میخواد جامعه رو به کیفیت بالای زندگی در این جهان برسونه و حکومت وظیفه دنیایی رو نداره که دیده نمیشه این انسان ها هستند که میتوانن پیروی یک ایدالوژی باشن پیرو یک دانش باشند کسی میتواند علاقمند به فیزیک باشد کسی میتواند به یازیدان باشد کسی میتواند عاشق گل رز باشد کسی میتواند عاشق پرسپولیس باشد کسی کسی میتواند عاشق فوتبال باشد یا والیبال باشد و کسی دیگه میتواند علاقمند به این نباشد برای این وقتی به حکومتی که برای یک جامعه کسی رو مله یا کسی کثیرال رو... افراد به ارحال به کسی ایدولوژی وجود داره نمیتواند حکومت اسنابی رو وجود بیاره ممنون و سفاس گذار من این برنامه رو به زبان ترکی هم خواهم گذار چون متاسفانه ما در ترک هم این مشکل رو داریم دست شما دارم.